עלינו להוסיף 4 חלקי 11 ל-9 חלקי 13. כדי לחבר את שני השברים אנחנו צריכים למצוא מכנה משותף. המכנה המשותף הוא בדרך כלל המכפלה המשותפת הכי קטנה של 11 ו-13. לשני מספרים האלה אין אף גורם משותף. אז המכפלה המשותפת הכי קטנה תהיה פשוט המכפלה של 11 ו-13. אנחנו יכולים לעשות 13 כפול 11. ו-13 כפול 1 זה 13. שלושת כפול האחד הנוסף זה 13, או שניתן לומר ששלושת כפול עשר זה 130, אנחנו נקבל 3, 4, 1, 143. אז זה יהיה המחנה המשותף שלנו, נרשום את זה כאן, משהו חלקי 143 ועוד משהו אחר חלקי 143. כדי לעבור מ-4 חלקי 11 למשהו חלקי 143, אנחנו נכפיל את ה-11 כפול 13, או שנכפיל את המחנה כפול 13. יהיה לנו באותה מידה להכפיל את המונה כפול 13. ו-4 כפול 13 יהיה 4 כפול 10 40, ו-4 כפול 3 זה 12, אז נקבל כאן 52. אתם יכולים לעשות את זה ידעני תרצו. נקבל 4 כפול 13 זה 52. כדי להגיע מ-13 ל-143 אנחנו מכפילים ב-11. מכפילים ב-11, אז אם אנחנו מכפילים את המכנה ב-11, ואנחנו לא רוצים לשנות את הערך של השבר, עלינו להכפיל גם את המונה ב-11. זה 9 כפול 11 שווה ל-99. עכשיו אנחנו יכולים לחבר, זה יהיה שווה ל... המכנה המשותף הוא 143, ו-52 ועוד 99, 52 ועוד 100, זה יהיה 152, זה יהיה הערך הזה פחות 1, אז זה יהיה 151. נראה לי, כי הפישטנו זה ככל האפשר. ככל שאנחנו ידענו, לא נראה לי כי יש כאן איזה גורמים משותפים ב-151 לבין 143 ולכן קיבלנו 151 חלקי 143 אפשר לרשום את זה גם כמספר מעורב בגלל ש-143 נכנס פעם אחת ב-151 כלומר, 1 כפול 143 זה 143 וכאשר נחסיר זה יהיה 11 זה 4, 11 פחות 3 זה 8, נשארה שערית של 8. כלומר, 151 חלקי 143 זה אותו דבר כמו 1 ו-8 חלקי 143. כעת זה עוד יותר ברור שלא ניתן לפשט את זה יותר. ובזאת סיימנו, זה אותו דבר כמו 1 ו-8 חלקי 143.